Head esimest detsembri Mul pole olnud aastaid adreni kalendid ja ma mõtsin, et see aasta... Oh my god, see on lape! See aasta on aasta, kui mul on annud kalender. Hello Carolina! I'm an chef. Another day, another uh oh, I a uh -oh. Look at this. This is amazing. I got my head out the room. I'm blasting Karja ja Karoliina kokteili kool 13 kokteili Laimeid on mis selle nimi Kuidas seda teha? Meie küll öelda ei oska But we did it I wanna give myself to you Yeah, driving the freeway at night I only got one thing in the back of my mind Feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you I got my head. in the back of my mind. Go, go, I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, Hello! I'm going to put it on my top shelf. But we have a Uh, meil käis ka jõuluvana uh, Tähendab see poiss küll, kes tegis jõuluvana ütles, et uh, it's not Santa Claus sest neil käib Santa Claus ka um, sest the more the merrier um, also... So um, sorry, ma vaatan nüüd rääkki siis samal ajal Anyways, uh, väike hall siis mida see Santa Claus meile tei um, väike kuju uh, ma arvan, et see on vahukum või midagi Äh, siis suur Selle äh, Sellel peaks on kuskil pea äh, mingi tegelane <laughs> äh, Ja siis seal midagi näha äh, Ja siis hästi palju siukseid äh, pisikesi, küpsiseid Olen suunud, äh, jätsid küpsise koti meile kööki mm, Nii et tuleb välja, et me oleme olnud selle väga head lapsed on mm. Mis on? Coin <laughs> Kuulmint Wow, 50 cents Igal juhul jaa um, Sinterklaas on siis meil, nagu me kõik juba teame, väga controversial figure Selpärast, et tal käib kaasas uh, mustanahelin ori Ja kõik progressiv um, hoolelaseid on mingi, miks me seda täistame Ja nagu see on conversation, mida nad oma vahel jätkavad Ja ma arvan, et see pidu... pidu... Ma ei oska seda rääkida Ma arvan, et see püha ei kao väga pikka aega kuhugi küll aga mm, nad võiks sellist ära jätta selle nagu Black Peter iselt aga also äh, Lääne Euroopale meeldivad traditsioonid nii et jah anyways, me ei lasku sellesse teemasse sest ma ei uska selle kohta midagi öelda küll aga Minu jaoks oli see põhimõtteliselt nagu päkkapikud oleks käinud Mis on väga tore, kui sa elad üksinda Pelgias ja pere Ja vanad, tuttavad sõbrad on kõik väga kaugel <laughs> Toobäkest jõuluruumu igal juhul meile Yes, that's all I want to say See oli liiga pikk uh, video sellel, et Ma tahsin öelda kaks laused et Meil käisid päkkapikud põhimõtteliselt uh, Yes, näeme varsti Oh, yes. Miguel, what's going on? I have no idea. <laughs> at all. Like, honestly, no fucking clue what this is. We're on top of the coffee. Let me look sad. Hold on, hold on. Oh, oh, where's the candle? <laughs> we all love Brian. Yeah, we do. Yeah, we do. Look how beautiful. See vanaraegu ta on lihtsalt nagu Disney loiss Ma igakord vaatan ja naulin seda Wow look at this for dinner Tajavast, mis meile on nädala aja jooksul näidatud: Lovely! Sky update! We can see more of it! Wow! Ma pean ootama, et mu pesu saaks valmis ja ma chillin meie katusel. Katsused on Ma Siis ma näitan teile, milline vaade meil siin on. This is beautiful! See on Lööven Need on need majad, mida mina näen iga päev <laughs> Oma aknast mm, Ja siin on... ehk siis te näete, et see läheb ringina Põhimõtteliselt uh, Noh, siit väga ei näe, aga... Te petlis, ma um, Ja siin on siis Kesselu uh, Mis on osa Löövenist, aga samas ei ole ka I'm not sure Aga look how beautiful it is! Just rääkisime üks päev sellest tegelikult oma koridori kaasaga, et Pelge, nagu no, ma ei taha olla see inimes, et ilm on kine, halb, aga no, ilm mõjutab mu tujusid nii palju. Ja me rääkisime sellest, et ilm on nagu depressing See on nagu masendav kui palju siin On vihma ja pilvi ja mida igane, seda otsad kuulnud kõik seda, et seda kuulun, korda Seega ma aina rohkem appreciatin neid päevi, kus paistab päike. Isegi kui nagu, täna on ka pilved, eks ole, aga nagu, sa actually näed päikest, sa näed varjusid Ja ei ole nagu kela 9.4 on lihtsalt hall kõik ja siis pime ehm, see jah, ma isegi tean, mis ma tahsin öelda maalist ootan ikka veel oma pesu <laughs> aga ehm, ja, ma tulin siia ja vaatsin seda vaale ja mõtlen, et siin on ikka täiega ilus siuksed ilmad ja siuksed hetked nagu lunastavad seda masendust, mis siin muidu toimub või teevad selle paremaks ehm, Ja üldse see jõuluaeg on nii veid arrald Kind of üli palju on teha, kind of mitte midagi ei tee ja mul on tunne, et ma ei ole ainuke kes seda kes sama kogemus praegu läbi elab ja nagu täpselt, et kind of tahaks siin olla, siin on nii tore ja nagu kahju on kõigile soovida häid pühi, kes juba ära lähevad, sest ma olen üks vist viimastest Aga kind of täega tahaks koju nagu tahaks Eestid ka näha, tahaks pere näha, tahaks sõppu näha, tahaks asju teha, tahaks nagu klassik mingit tallina tegemusi teha. Äh, nii et jah, ma arvan, et on õige aeg koju minna. Ma arvan, et on õige, et ma vahepeal ei seal. võib seal, võibolla oleks tore aga ma nagu, enne ei tunnud nii suurt. Huvi <laughs> Tallinnavasta. nii suurt soovi koju minna. Kui praegu. Nii et ma arvan, et on paras aeg. Tähendub... Ee, se paras aeg tuleb nätala pärast. Aga... Joo. Tänään nautimme ilma. On se, mis pitäisin näe ilma nii justena, et ma tulin uue õppima. Ma käisin lõunal oma sõbra Migueliga aga inimesegelt meil ei nii tule lõuna, et ma unustasin ära, et võiks filmida, pildistada aga jah, seda parem sõri <laughs> Ja muidugi mul lemmik ära täna, hei. Ja et veel paremini illustreerida. kui eriline oli eiline päike Siis äh, selline on ilm täna hommikul Tähendab samasugune klipp oli ka oktobril loogis Aga lihtsalt on vaadake seda kudu, mis siin toimub Viimareto lööme siis selle aastal little little <laughs> Teo. esimene on oma kingi saanud yeah. väga ei ole väga heid! Ei See Mina vitsin. Another Trump, another Carolina. Hey, Hi, she's back She's back, we're all back oleme kõik we're Viimati nägime seda Amsterdamis. teistele. mängu